Poliitii au făcut pe repede în doar 24 de ore, 1.000 de amenzi în valoare de milioane de lei date de oamenii legii. Peste 10.000 de sancțiuni au fost aplicate, duminic, de ce trei polici sub din întreaga CAR, fiind constatate 644 de infracțiuni. De asemenea, au fost reținute 560 de permise de conducere, au anuncat, luni, reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. IPR, peste șapte. 800 de poliți sublinieră ti au acționat, duminic, la nivel național intervenind la 3 219 evenimente, dintre care 2 726 au fost sesizate prin 112. În urma acuviților au fost constatate 644 de infracțiuni. 151 de persoane fiind surprinse în flagrant delict. De asemenea, au fost depistate 5 persoane urmărite național sau internațional, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 33 de mesuri preventive. Totodată. Pentru neregulile constatate, polici subliniere ti au aplicat 10. 191 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproape 2. 700.000 de lei subliniere au confiscat bunuri în valoare de peste 18.000 de lei. Polici subliniere tii rutieri au des E au activități pentru creș subliniere pe în trafic, fiind constatate 161 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. <fie> au fost recinute 560 de permise de conducere sublinierei, au fost retrase 158 de certificate de înmatriculare anunț news.ro.